Hei, ja tervetuloa avaamaan näitä uusia Viikin kirjastoja. Mun nimi on Jussi Sokkanen, mä oon toisen vuoden farmasia opiskelija tästä Viikistä. Ja tota, mä oon toiminut tuutorina, mä oon nykyään myös opiskelijalähettiläs ja mun pyydettiin tänne tule esittelee vähän tätä uutta tilaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli tosiaan kyseessä on Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjasto. Ja nyt luntaan toisen kerran. Helsingin kaupungin kirjaston Viikin kirjasto. Tässä saman katon alla. Puhutaan, puhutaan tällaisesta oppimisen talosta. Ja sitähän se tosiaan tulee oleekin. Eli tosiaan kyseessä on infokeskus Koronan kiinteistö, jota on rempattu vuodesta 2020. Eli silloin kun itse aloittelin tuossa opiskeluja, niin täällä oli kaikenlaista remppaa ja on muutenkin. Niin tota, 2022 sitten tulisi olla valmis aika lailla kaikki mitä tässä on, mutta tosiaan tänään kymmeneltä avataan ovet tänne ja tänne on sitten kaikki opiskelijat ja tutkijat tervetulleita tänne Helsingin yliopiston kirjaston puolelle ja sitten ihan kaikki muut tuonne kaupungin kirjaston puolelle. Tosiaan, puhutaan kolmesta kerroksesta, tuolla on toinen kerros, tässä on ykköskerros ja kellarikerros. Yksi kerros vähemmän kuin ennen on poistettu tuo, tuo ylin kerros käytöstä, mutta sitäkin enemmän opiskelupaikkoja, istumapaikkoja löytyy. 350 kappaletta. Eli tosiaan tässä on sisääntulokerros. Sisääntulokerroksesta löytyy keskeltä yhteinen asiakaspalvelupiste. Siinä, palvelee, siinä palvellaan molempia kirjastoja. Siitä palvellaan molempia kirjastoja. Tästä löytyy työskentelypaikkoja, kenelle saatatte kysyä, sinulle kuka katsoo etäluentoa, sinulla kenellä on ryhmätyö. Tässä saa pitää vähän meteliä ja tosiaan mikä tahansa opiskelu, niin tota, eihän tästä paljon niin ympäristöopiskelulle parane. Tästä kulmasta löytyy lainaus- ja palautusautomaatteja, jotka tosiaan toimii myös. Semmosena aukioloaikana, kun täällä ei välttämättä ole henkilöstöä paikalla. Eli täällä kirjastossa pystyy olla silleen, että täällä ei ole henkilökuntaa paikalla. Mukava, modernia. Ja tosiaan aukioloaikoja on pidennetty. Ja sitten tosiaan myös lauantaisi on tämä yliopiston kirjaston puoli auki nykyään. Mutta tosiaan myös kakkoskerroksessa on jotain asiaa. Hei, tervetuloa nyt tänne kirjaston toiseen kerrokseen. Me ollaan Viikin tieteenalayhdyshenkilöitä. Mä olen Terhi Sandgren ja minä olen Anne Ojanen. Täällä toisessa kerrossa on Viikin tieteenalojen kirjoja. Esimerkiksi näette tuolla takana osan niistä. Näiden opiskelutilojen osalta tämä toinen kerros on kokenut todellisen muodonmuutoksen. Tämä toinen kerros on tällaisen rauhallisen opiskelun tilaa ja täältä löytyykin paljon tämmöisen itsenäiseen työskentelyyn soveltuvia työpisteitä. Täällä on tosi paljon erilaisia työpöytiä, esimerkiksi matalampia ja korkeampia ja sitten sähköpöytiä, joiden korkeutta voi säätää. Sen lisäksi täällä on sohvaryhmiä ja tietokoneita. Ja sitten täältä löytyy myös paljon uusia erikokoisia ryhmätyötiloja, joita voi varata. Ja me käytiin Terhin kanssa niihin tutustumassa ja ne on kyllä erittäin mukavia ja viihtyisiä huoneita. Sitten täällä on kradukärryjä, joita opiskelijat voi varata. Ja niissä voi säilyttää lainattuja kraduaineistoja täällä kirjaston tiloissa. Joo, me täällä kirjastossa tarjotaan muitakin palveluja opiskelun tueksi. Ja yksi tärkeä tämmöinen palvelu on tiedonhaun kurssit. Ja niistä löytyy tiedot meidän kirjaston kotisivuilta. Ja nyt tämän syksyn uutuus on Viikin tieteenaloille suunnattu systemaattisen tiedonhaun kurssi, jonne ilmoittautuminen on avattu tänään. Minä, Anne ja sitten meidän kollega Taina ollaan siellä opettajina. Ja kirjastohan tarjoaa tutkijoille monipuolisia palveluja. Esimerkiksi avoimeen tutkimukseen ja julkaisemiseen liittyen tarjotaan tukea ja neuvontaa rinnakkaistallennus ja kirjoittajamaksuasioissa ja julkaisujen lisenssikysymyksissä. Ja kirjastosta saa apua myös tutkimusdatan hallintaan. Ja jos te haluatte tietää, minkälaista julkisuutta teidän tutkimus on saanut sosiaalisessa mediassa, tai jos te haluatte lisätä sitä, niin kirjaston altmetriikkatiimi on teidän apuna. Ja tutkijan palveluista saatte kirjaston sivulta löytyvistä oppaista. Ja voitte myös aina kääntyä oman tieteenala-yhdyshenkilönne puoleen. Meillä on kirjastossa kaikille tieteenaloille omat yhdyshenkilöt. Ja minä olen täällä Viikissä elintarviko- ja ravitsemustieteiden sekä mikrobiologian yhdyshenkilö. Minä olen farmasian ja meitä voi tosiaan pyytää teidän tilaisuuksiin esittelemään kirjaston palveluita ja meidän puoleen voi kääntyä missä tahansa kirjaston palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot taas löytyy kirjaston kotisivuilta. Tota, me toivotetaan teidät tervetulleiksi kirjastoon tieteenaloyhdyshenkilöiden puolesta. Ja nyt tämä kierros jatkuu tuonne kirjastoon kellarikerrokseen. Hei vaan täältä kellarikerroksesta. Eli siinä oli tosiaan kakkoskerros ja tämä on sitten kolmas kerros, josta puhutaan täällä. Eli tosiaan kenelle tämä oppimisen talo on? Tämä on itsekseen kaverin kanssa ryhmätöitä varten. Eli tosiaan täältä kellarikerroksessa löytyy myös ryhmätyötiloja, niitä löytyy useampia. Sieltä löytyy pieniä näyttöjä ryhmätyötilan vierestä. Jos tota, mietityttää, että onko joku tietty tila vaikka käytössä, niin siellä sitten lukee, että onko tila käytössä. Tässä kellarikerroksen ympäristössä löytyy myös kulkuväylä lokeroille, erittäin oleellinen käyttömukavuuden kannalta, että kun tuota, tulee sitten omien rompeetteisiä kanssa eikä viittisi välttämättä kaikkea roudata ja talvella varsinkin, niin voi että vaikka, vaikka jättää takkisa sinne ihan se ja sama sinänsä. Ja tosiaan sitten tässä pikkusen tonne päin, toisaalta ei nähdä sitä nyt, mutta sijaitsee opintotori. Tori tulee olemaan käsitteenä vähän ehkä hankala. Ei ehkä kerro niin paljon kenellekään, mutta kirjaimisesti opintotori. opintotorilla on tarkoitus tehdä tieteestä kaikille saatavempaa tavallaan. Siellä kun ei ole jotain tiettyä, tiettyä tota, luentoa vaikka menossa, niin sinne voi mennä kuka tahansa ja siellä voi olla vaikka jotain vapaamoisia luentoja tai vastaavaa. Kuka tietää? Eli tosiaan faktaanoista ryhmätyötiloista. 16 kappaletta ryhmätyötiloja, kenelle, kuinka monelle, 2-10 ihmiselle per huone. Ja mistä näitä sitten saa lopulta varattua, sitten kun ne on täysin valmiita, niin Office 365 kalenterista. Sieltä. Ja mitä näissä on uutta näissä ryhmätyötiloissa edelliseen verrattuna, sieltä löytyy uudet näytöt, sinne saa suoraan läppärin vaan kiinni. Ei tarvitse niin ennen tuota, projektoria varailla, Että sieltä pitäisi olla pikkuisen helpompi katsoa vaikka yhdessä luentoa tai jotain omia matskuja. Eli tuolla kakkoskerroksessa on sitten 2340 ja 2000-2040 luokat ja niissä ei tuota audiovisuaalista ole ihan samalla lailla, mutta tuota, hyvät ryhmätyötilat sielläkin. Ja tässä itse asiassa ihan vieressä on tuommoinen oikein mukava itselle, ainakin tota, mietin, että on kiva lähteä tuolta opiskelijasolusta ehkä vähän jonnekin hiljaiseen ympäristöön opiskelemaan, niin tuommoinen tota, uusi hiljainen huone. Eli siellä on tosiaan mahdollista, mahdollista niin mahdollisimman vähällä häiriöinnillä tota, opiskella sitten, mitä nyt on tarve opiskella. Elkä tosiaan, vähän sen on vielä kesken tässä muutaman kuukauden päästä. Myöhemmin syksyllä aukeaa kahvila tähän ja sitten noita muita tiloja. Muun muassa se opintotori, niin vähän myöhemmin tosiaan. Mikä on sitten mun fiilis tästä kaikesta? Mä, mä oon ihan alkaneen viikiläinen itse tässä, asun vieressä. On niin kuin, mä Oon suorastaan onnellinen, että mulla on tässä 80 metrin päässä uusi mukava paikka tulla opiskelemaan. Niin kuin ihan rehellisesti sanottuna ei ehkä aina tuolla omassa kodissa niin kuin lähde tuo opiskelu ihan samalla lailla. Niin mä toivon ainakin, että kun mä tuun tänne, niin mulla on vähän uutta motivaatiota ja täältä ehkä saa kavereita ja hyviä rentoja kahvihetkiä sitten välillä, että muistaa pitää taukoakin. Että hyvä aloittaa lokakuu tämmöisellä pamauksella ja hyvällä uutisella. Ensimmäinen kymmenettä tosiaan päivämääränä tänään ja kymmeneltä tossa aloitetaan, avataan ovet kaikille, ketkä tänne on tulossa. Niin tota, tässä varmaan multa kaikki tähän hätään.